Darko, da se pa ti na vado tabelce uporabljati, pa se veš, da to ni prenosni kuhalnik, ne? Uh, kaj pa gledaš te, kakšne kuharski filmčke, a? Eh? Uh, poredne gospodinje dajo kocko, govejo juho. A se ti tak bolj klasičen tip za pasul, navroči, pločevinasti, piksni? No, Svet to čisto razumem. Ej, zakaj imaš pa enega na barki? Mislim, samo vprašam, nič ne psojam. Ker je to najem današnji gost, stari. A ja. Živijo, jaz sem Vinko Moškarc. Vinko, the best je mi. eno mojih najljubših. Poleg Štefana, seveda, vsakeč, ko slišem kakšnega od teh žen ratam. Ja, pa kaj, sorry, sam povjeti, dej, dej, dej naprej. Predstavnik kluba PLK Koper, športno ribolovno društvo Koper. Društvo je med starejšimi na obali. Takvarjamo se z tekmovanji. sam sem tudi bil član slovenske reprezentance. Tekmovanja potekajo na morju. Ribiško društvo, the best idea. Tudi jaz bi se mogo učljati. Furaš tisto ribiško palcev. Brigate za vse. V društvu skrbimo tudi za okolje, ko imamo akcije z potepljači, kjer se pobira nesnaga iz morja. In pri tem pomagamo tudi ribiči, ki pobiramo z obale, razne nalone vrečke, tako da vsako leto se udeležujemo, tudi imamo vsako leto čistilno akcijo v morju. Smo tudi člani zveze, športna zveza za ribalo na morju, v kateri delujemo tudi, bi rekli, ekološko in vse, kajti borimo se tudi Kajti vemo, da naše morje je dokaj izropano. A ja, dejansko Ribiči ful delo na teh ekoloških zadevah. Vsi kaj, mogoče se posebej vse ne bi v članu, se zdi kar naporan, pa veliko dela. Mm -hmm. Ampak to, kar je rekel glede izlova, to ima pa prav. Čist prav, vse smo izlovili, vse, nič več ni ustali. Borimo se tudi že dve leti sedaj, da bi prekinli izlov cipljo v Portoroškem zalivu. Kajti vemo, da cipljo v zalivu ni več. In ko lovijo te ciplje, lovijo samo orade, ki bi se morali drstiti. Pa jih oni Mislim, da delajo veliko škodo ribolovu. V tem obdobju se tudi pojavijo manjše tune, navednicah. manjše so od 40 do 70 kg, ki so v velikih jateh. jih je tudi do 50, tudi do 100, ki jih je v jateh. Pri nas ribolov tune je prepovedan, ker je pred leti ministrstvo ni prispelo zakona, ki ga je postavljala Evropska unija. In nismo dobili kvote. Žal, škoda, da ni tega, kaj te. Če bi imeli tudi zlovo tune, tu bi tudi bilo dobro za turizem, saj vemo, da tune ujet uh, in jo potem na ta način prodat karto in vse. To je vse skupaj nekaj prinesen. Ne? Aha, čak, če razumem. Ciplav ni, pa jih lahko lovimo, tune pa so, pa jih ne smemo lovit. Pravno smo počasih kar malo zbojeni. A, ja. Kaj, a v kuhanju ne no pa reč povedal? Veš kaj, ta stres bi se pa mogel spoznati na te stvari. Po bi on lahko odgovoril na večno vprašanje ribe kuhne. A je riba najboljša, ker je pečena na žaru, na ponvi, v pečici, izpod peke, v foliji, kuhana, poširana ali kratko v suši variante? A veš, da dejansko je na to? Imamo divje ribe in gojene ribe, ne? če bomo jedli brancina, jaz mislim, da malo kdo bo prepoznal med gojeno in divje ribo. To so že študij in to. Medtem ko za orado pa bom trdil, da je pa velika razlika, predvsem v obliki. In po obliki vidimo, katera je boljša in tudi meso je boljše od divje orade kot pa od gojene. Po mojem, za moj okus dobra, leša riba je zelo dobra. Čmo, ne? Če je riba je dobra, je dobra. Spok, če je sveža, bo bila dobra in na žaru in na lešu. Ja, vse to je pa dobro povedal. To je to. Če je riba sveža, je pa sveža. Ali kuker je sam povedal, če je dobra, je dobra. Takšta prav kuperski zen odgovor. Pa še dobro Če zveni? Zveni. A ti to v malo hecaš. hlecaš. Naš kaj spust, pa je sem že mal lačen. Če si lačen, si lačen. Darko, resno. Če si resen, si resen. Darko, ne bi si otroči, si odroči.